طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية إن الحديث يطيب والقلوب تهفو والآذان تصغي لهذه المعجزة العظيمة التي جاءت بعد فاجعة كبيرة تلك الفاجعة التي أصابت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد مات عمه أبو طالب ذلك الذي كان يحميه من الكفار والمشركين وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها تلك التي كانت تواسيه وتؤنسه واشتد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيذاء المشركين فقد ضاق صدره، وانفطر قلبه، ودمعت عينه، وزاد حزنه، وطرده أهل الطائف، وضربوه بالحجارة، حتى سال الدم الشريف من قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هارباً فاراً إلى مكة، داعياً ربه عز وجل قائلاً، اللهم إني أشكو إليك ضعفي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، إلى آخر ما نطق به محمد صلى الله عليه وسلم فجاءه صوت يقول اثبت يا محمد فإن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك فإن أهل السماء قد عرفوك فأنت أنت إمام المرسلين وأنت أنت حبيب رب العالمين عرج الرسول بقدرة الرحمن فسمى على الآفاق والأكوان. لَا بَرْقَ أَسْرَعُ مِنْ بُرَاقِ مُحَمَّدٍ لَا شَيْءَ يُعْجِزُ مُنْزِلَ الْقُرْآنِ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فقد آوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى فراشه بعد أن أسدل الليل ظلامه وغطى مكة ليلها الدامس وهو صلى الله عليه وسلم بين القائم واليقظان إذ فتح سقف بيته صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان إذ فتح سقف بيته صلى الله عليه وسلم فإذا بالروح الأمين جبريل عليه السلام قد نزل عليه وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من نحره إلى أسفل بطنه فغسل قلبه من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب قد ملئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أطبقه ثم جيء بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فلما دنا منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفر منه فقال جبريل ألا تستحي يا براق فوالله ما ركبك عبد أكرم منه فإنه أحب خلق الله إلى الله إنه محمد بن عبد الله ثم سكن البراق حتى ركبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام معه فانطلق بهما البراق يقطع السهول والجبال في هذا الظلام البهيم حتى انتهى بهما إلى بيت المقدس فربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق في حلقة كان يربط بها الأنبياء عليهم السلام وصلى في المسجد الأقصى ركعتين ثم خرج من المسجد فجاءه جبريل عليه السلام باناء من خمر واناء من لبن فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فقال له جبريل عليه السلام اخترت الفطره يا محمد صلى الله عليه وسلم ثم عرج جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحله سماويه يقطع حجب السماء في ليل بهيم وظلام دامس متوجها إلى ربه تبارك وتعالى حتى انتهى إلى السماء الدنيا فطرقها جبريل عليه السلام فقيل من؟ قال جبريل قيل ومن معك يا جبريل؟ قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث قال نعم ففتح لهما فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله هم ذريته، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، وأهل الشمال هم أهل النار، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال آدم عليه السلام، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ودعا له بخير، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء الثانيه فراى النبي صلى الله عليه وسلم ابني الخاله عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام فرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير ثم عرج عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء الثالثه فراى النبي صلى الله عليه وسلم يوسف عليه الصلاه والسلام وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنَ فَرَحَّبَ بِهِ وَدَعَا لَهُ بخير ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة فرأى إدريس عليه الصلاة والسلام فرحب به ودعا له بخير قال الله عز وجل في شأن سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام ورفعناه مكاناً علياً ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى هارون عليه الصلاة والسلام فرحب به ودعا له بخير، ثم عرج به إلى السماء السادسة، فرأى موسى عليه السلام، فرحب به ودعا له بخير، ثم بكى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فقيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأنه غلام بعث بعدي، ويدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي، ثم عرج سيدنا جبريل عليه السلام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فإذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن مسندا ظهره إلى البيت المعمور وهذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه فسلم عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام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 ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله ما غشية غيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها وفي هذا المكان وقف سيدنا جبريل عليه السلام ليترك النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هنا وفي هذا المقام منتشر حديث باطل موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح نشره بين الناس يقولون ان في هذا المقام قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل عليه السلام اهنا يترك الخليل خليله يا جبريل فقال سيدنا جبريل لكل منا مقام معلوم يا رسول الله اذا انت تقدمت اخترقت واذا انا تقدمت احترقت وهذا الكلام معلق غير مسند فلا يجوز نسبته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز تعليمه الأولاد الصغار لأنه لا يعرف له أصل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتفق أهل العلم على حرمة رواية الأحاديث الموضوعة إلا على سبيل التكذيب والتحذير وصار سيدنا جبريل عليه السلام كالحلس البال من خشية الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك يا جبريل؟ فانتفض جبريل وقال يا محمد إن بيني وبينه سبعين حجابا من نور لو دنوت من أدناها لحترقت وانقطعت الأصوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربه عز وجل وهو يقول ليهدأ روعك يا محمد أدنو أدنو أنت على بساط أنس الله يا محمد فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الحضرة الإلهية وفي هذا الموطن منتشر حديث وكلام بين الناس عن أصل قصة التشهد في التحيات والرواية المنتشرة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المقام التحيات لله والصلوات الطيبات فرد عليه رب العزة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقال سيدنا جبريل وقالت الملائكة المقربون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال العلماء في هذه القصة لا يعرف لهذه القصة أصل ولا سند وقالوا لم نقف لها على أثر في كتب السنة الصحيحة وقصة المعراج ثابتة بتفاصيلها في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة وليس فيها شيء عن مناسبة ذكر التشهد المعروف في الصلاة وكذلك لم يرد شيء عن هذه القصة حين علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام هذا التشهد وسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام وهو صوت ما تكتبه الملائكة عليهم السلام من قضاء الله تعالى ووحيه، وفرض الله عز وجل في هذا المقام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم على كل مسلم عند ذلك فرض خمسين صلاة في كل يوم وليلة، ثم هبط النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ موسى عليه الصلاة والسلام، فاحتبسه موسى وقال عليه السلام يا محمد ما فرض ربك على أمتك، قال صلى الله عليه وسلم فرض علي خمسين صلاة كل يوم وليلة قال موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم فاحتبسه فلم يزل يرده موسى فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل وقال يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا فوضع الله عز وجل عنه عشر صلوات ثم رجع إلى موسى فقال ارجع إلى ربك يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا فرجع فليخفف عنك ربك فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى فقال يا ربي إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم فخفف عنا فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك قال إنه لا يبدل القول لديه يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة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 وأعطي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الشريفة خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة ما يفزع القلوب ويبكي العيون رأى ألوانا من العذاب الذي يحصل لعصاة أمته فرأى أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس يقعون في أعراضهم ورأى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقال صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون ورأى شجرة الزقوم فتنة وعذابا للظالم شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين وسمع في جانب الجنة وجساً وصوتاً خفيفاً فقال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا بلال المؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح بلال ومر النبي صلى الله عليه وسلم بريح طيبة فقال يا جبريل ما هذه الريح؟ قال هذه ريح ما شطة بنت فرعون وأولادها ورأى رجالا يزرعون يوما ويحصدون يوما وكلما حصدوا عاد الزرع كما كان قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله يخلف الله عليهم ما أنفقوا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل؟ قال جبريل هذا الرجل من أمتك تكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها ورأى صلى الله عليه وسلم رجالا وأقواما ترضخ رؤوسهم بالحجارة قال صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يسرحون كما تسرح الأنعام طعامهم الضريح نبت ذو شوك قال صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته الهمازين اللمازين من أمتنا وأقواما يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون فيقال لأحدهم كل كما كنت تأكل لحم أخيك ثم نزل جبريل عليه السلام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء صفوف خلفه ثم عاد إلى مكة عاد إلى فراشه في آخر الليل، وفي الصباح جاء عدو الله أبو جهل فسأله مستهزئا هل كان من شيء يا محمد؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج فقال له أبو جهل أَرَأَيتَ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ إِلَيْكَ اَتُّحَدِّثُهُمْ بِمَاْ حَدَّثْتَنِيُ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم نعم فأسرع إلى قومه فدعاهم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم فأخبرهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم بما رأى في الإسراء والمعراج فمنهم من وضع يده على رأسه متعجباً، ومنهم من صفق بيده متهكماً، وقالوا، والله هذا الأمر البين، والله إن البعير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام، مدبرةً وشهراً مقبلة، أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة؟ ويتطاير المشركون بهذا الخبر إلى الناس، مكذبين ومستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ارتد بعض الناس وجاء بعض المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه ليخبره بالخبر فقال رضي الله عنه بإيمان صادق وقلب راسخ والله لئن كان قاله لقد صدق والله إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فهذا أبعد مما تعجبون منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت الصديق يا ابا بكر يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله اذا ابتليت فثق بالله وارض به ان الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسره لا تجزعن فان الكافي الله